شو بشع هالشعور لما توصل لمرحلة القرف بحياتك وما لك نفس تعمل شي لدرجة توصل معك انك تبطل تحب الاشياء اللي كنت تستمتع فيها من قبل وهالشي رح يخليك تعيش بدوامة مقرفة ما لها نهاية ويمكن تلاقي نفسك عم تغرق فيها اكتر واكتر اذا ما بتلحق حالك وبتاخد قرار سريع بالتغيير شغل إنذار الخطر بعقلك وعمال انقلاب سريع على حياتك الحالية من دون اي تردد بلش غير بنمط حياتك وركز بالأفعال ولا تضيع وقتك بالتفكير اعمل اللي لازم ينعمل حتى لو كان غصب عنك